Som stort statligt bolag med viktigt uppdrag har vi på samma ansvar för att vara transparenta. Både med allt bra som vi gör och när det gäller frågor där vi kan utvecklas och göra ett bättre arbete. Och ett sådant område är arbetsmiljö. På många ställen i verksamheter runt om i vårt land så fungerar det väldigt bra. På andra ställen har det inte funnits tillräckligt bra förutsättningar för att göra ett bra jobb. En del medarbetare med funktionsnedsättningar har inte fått de individanpassningar som behövs. Och många arbetsledare har haft ansvar för alldeles för många medarbetare. Vilket på en del ställen har gjort det svårt att vara en närvarande chef. Därför har vi påbörjat en resa som spänner över flera år. Där vi successivt och målmedvetet jobbar med att förbättra arbetsmiljön för alla som arbetar hos oss. Genom åren har över 200 000 personer med funktionsnedsättning fått jobb inom och genom samhället. Ett arbete är så mycket mer än en försörjning och jag är övertygad om att ett samhälle där alla får synas, bidra och ta plats också är ett rikare samhälle.